Gaixo, ongietorri, gomendioak bi minututa nataleko, bideo berri honetara. Oaingoan, umore dosi batekin nator. Zein da gaurko gomendioa? Ba, gauza gomendatu nahi ditut eta bi minutu eskaes dauzkaten ez, tita esplikatuko dut bakoitza. bai gomendatzen duten zerbait ikusi nahi baldin badezue, informaziokajan lotura guztik jarriko ditut. Lehenengo gomendioa barre librea da. ETB bateko programa bat da, Aitzibergarnendiak eta Jon Plaza Olak aurkeztua. Programa bako hitzen, gonbiratu diferentekeuk ditue, eta monologok eta esketxak iten ditue. Nei normalen esketxak gehiogustatzea zaizkit. Aurreko baten kriston parrakin dituen esaldi batekin. Naino ni nikazin soldadura, baina insumizioa da honetik, boiz, ez dakit posibiledan edo... Bigarren gomendioa, pikuak webseria da. Iru atal osatuta dago eta atalak nahiko motzak dira. Elkarren segidon ikusteko? perfecto. Historia da, elkarrekin bizidean irun eskagaztei okurritzen zailela porno feminista aitea. Baino ez da webserie porno bat, e? Aber, eitebeko webgunen ikusi daiteke. Humorezkoa da, era nahi behintzat pila bat gustatu zait. Guztu ikusiko nuke, historiak nola segitzen dun. Pentsatu dugu, ba, bideo porno feminista kitea. Troa, Pim, pim. Si, si, inciate. Ego pu... Eta irugarren eta azken gomendioa Euskal Herriko Abanguardia da. Eta hau zer dan, ba, nik ere ez dakito sondo. Beraiek esplikatzen dutenan arabera, euskalduntasuna krisi sakon baten sartuta dago eta hortik ateratzeko gidari lanak egiteko sortu da Abanguardia. Ni gomendatzen dizuet zuen kabuz entzutea beraien mezua. Eta hortarako entzun gai dauzkazue Abanguardiako mai nazionaleko kideen artean egiten dituzten eztabaida saioak. Hoa ingoz, lau saio egin ditue, eta niri bereziki gustatu zait lehenengoa, dragoi bolaiburuz hitz dutena. Ni hori algun izan daiteke lekitjon baita gauztutakoakko zongokuren erreferente bat, es. Inigito Boiderla dira, enfermera, gizartegi eta psikologiaren hartuta. Eta hauek izandia gaurko gomendioak. Eskerrik asko bideo ikusteagatik eta horrengora arte. Aio